کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے امری نا میرا سارا مقام تم سے ہے اور تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے اور کہاں بساتے جہاں اور میں کنسلنگ الا ڈاؤں میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں اور جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے وسیع شاہ کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو مدد ڈے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں مددے کا آغاز جو تھا ماؤ کے دن کو اے کا آغاز انیس سو سات میں یو ایس اے کی ایک سٹیٹ ویسٹ ورجینیا کے ایک چرچ سے ہوا اور یہ مددے کا آغاز ایک بیٹی نے کیا تھا جس کا نام تھا ایلان جرویس اپنی, ماں کی اپنی ماں کی کے لیے خاندان تحسین دینے کے لیے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس پوری ریاست کے چرچز میں پاپولر ہو گیا اور تمام چرچز نے اسے ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد انیس سو چودہ میں اس وقت کے جو کے صدر تھے انہوں نے مئی کے ہر دوسرے اتوار کو نہ صرف چھٹی کی بلکہ جا رہا اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام مسیحیوں کو, کو جنہوں نے دین ایڈوکیٹ کیے ہیں اور انہوں نے دن ایلوکیٹ کیے ہیں فیملی بیس پہ ہیں جیسے کہ مدر ڈے فادر ڈے اور سروسز بیسز پہ جیسے کہ ٹیچنگ ڈے نرس ڈے انہوں نے ریسپانسبلٹی بیسز پہ ارتھ ڈے واٹر ڈے اور اسی طرح اویئرنس بیسز پہ جیسے کہ ہینڈ واشنگ ڈے کسی دیوالی کے نام کا دن تو جو کیے ہیں اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو چرچ کو نہیں بھی جانتی جب وہ ان دنوں کی پیچھے جاتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں ایلوکیٹ کرنے والے چرچ لیڈرز تھے چرچ سے ریلیٹڈ لوگ تھے لیکن آج بہت سے لوگ ان دنوں سے چڑھ بھی لے اور وہ آپ کے پڑوسی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی دن ایسا ایلوکیٹ نہیں کیا انہوں نے صرف ہڑتال کے دن مخصوص کیے ہیں احتجاج کے دن محسوس کیے ہیں اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے اور آج وہ چڑ رہے ہیں کہتے ساجد سب دن ہی مؤں کے دن ہوتے ہیں بے شک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کسی ایک دن رکھتے ہیں کہ اس پر ان کی بات کی جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے ایک اس کی پہلی آٹو اگر آپ میرے ساتھ مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے پر خدا مند میں اپنے ماں باپ کے فرمندر رہو کیونکہ یہ واجب ہے بائبل کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا ان کا حکم ماننا ہر بچے پر واجب ہے اور آگے لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو ماں باپ کی عزت کرنے کے ساتھ خدا باپ نے عمر کی درازی کو رکھا ہے سات کہ ہو کیونکہ جب تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا ان کی بات کو مانے گا تو بہت سی برائیوں سے بچا رہے گا جو تھی جانتا کہ وہ جانتے ہیں کس دنیا میں کتنی برائی ہے وہ تم سے پہلے یہاں ہے اور جو بچہ اپنی ماں کی تبیعت پر غور کرتا ہے اس کی کیا اور بھی کی برا بھی پائے گا کیونکہ وہ بچا رہے گا بیماریوں سے بچا رہے گا بڑے لوگوں سے بچا رہے گا بری سوسائٹی سے بچا رہے گا لہذا عمر کی درازی پائے گا اور خدا نے یہ پہلے اس کے ساتھ یہ جوڑ دیا ہے اور یہاں پہ باب اس کی پہلی حد میں لے کے آنر یور فادر اینڈ مدر اینڈ اٹ مے بی ویل ود شو اینڈ یو میں لانگ آن دا ارتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ماؤں کے دن پر آپ اس بات کا ارادہ کریں آپ اس پر غور کریں اور آپ ایسا کریں کہ اپنی ماؤں سے اپنے پیار کا اظہار کریں اپنی ماؤں کو پیار کریں کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کہ آپ ان سے پیار کریں آپ سے پیار کیا ہے لہذا ماں ہستی ہے جس نے آپ کی ہر خواہش آپ کی ہر چاہت پسندیدگی آپ کی ہر مشکل آپ کے ہر مسئلے آپ کی ہر, ہر پریشانی آپ کی ہر ضرورت کو اس وقت بھی سمجھا اس وقت بھی سنا جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے لہٰذا ماں کا رتبہ جو ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے ماں کی اہمیت جو ہے انسانی رشتوں میں اس لیے زیادہ اہمیت حاصل کر جاتی ہے انسانی رشتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ مرد کا جو لکب ہے وہ پہلے آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں چا چاچو چاچی تو آپ نے چاچو پہلے آ جائے گا اگر آپ نے کہنا ہے ماما مامو تو مامو پہلے آ جائے گا اگر آپ نے کہنا ہے دادا دادی تو دادا پہلے آ جائے گا لیکن جو ہی آپ نے زبان دانوں نے چاہتا بھی ایسا نہیں کر سکے کہ ماں باپ جب کہنا ہے تو اس میں باپ ماں کہہ دیں وہاں پر ہمیشہ ماں پہ کہنا پڑتا ہے ماں باپ ماں باپ کہنا پڑتا ہے اور ہمیں اس چھوٹی سی مثال سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ماں کی اہمیت رشوں میں سب سے اوپر آ جاتی ہے کس طرح سے ماں جو ہے وہ خدا اس کی مثالیں دیتا ہے وائبل میں نے خدا نے بات جس طرح مرغی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پر اپنے پڑوں تلے چھپا لے میں بھی یہ چاہتا ہوں خدا نے ماں بن کر بات کی کہ جس طرح کا لو के جو ہے وہ ماں کے دل میں ہے میری, میری میں, آپ لوگوں کے لیے ویسی ہی اے, ہے. میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں ماں کے بارے میں غور کرتے ہوئے خوبصورت دانے شیر جو ہوتے وہ مجھے تا کیے کہ اس کے سینے سے لگا تو اتم نہ آیا اس کے سینے سے لگا تو اتمنا آیا میں جب کہیں اور سے اس جہاں آیا اور لب بھی ایک دوسرے کو چوننے لگے میرے لبوں پہ جب بھی لفظ نہ آیا اور بائبل تو خواتین کو اتنی عزت دیتی ہے مو کو کتنی عزت دیتی ہوگی بائبل تو خواتین کی اہمیت کو اتنا بیان کرتی ہے ان کو برابری کی عزت دیتی ہے ان کو برابری کا رتبہ دیتی ہے لیکن میں یہ لفظ عورت مستورات زن وغیرہ یہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ عربی کے وہ لفظ ہیں جن کے مطلب نہایت ہی گٹیا ہے جو کہ ہم مجبور ہیں ان عربی کے لفظوں کو یوز کرنے کے لیے کیونکہ عورت کا لفظ اگر فروزن لغات میں آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ایسی چیز جسے دکھانے میں شرم آتی ہے میں بولنا نہیں چاہتا کہ آگے کیا لکھا ہے لکھا گیا وہ ہے ڈھانکنے والی چیز چھپانے والی چیز زن کا مطلب تیز چلنے والی چیز لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل نے اسے کہا وومن فری وہ کوئی چیز نہیں ہے وہ وہ مین وین جس کے ساتھ ووم لگا ہے وہ مین وہ جس کے ساتھ ووم لگا ہے وہ مین اور پھر اسے فی میل اس نے کو رکھا ہے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں نے اسے نر اور نارو پیدا کیا ہے میں نے اسے اتنا ہی پیدا کیا جتنا مرد کو کیا ہے اس کے نام میں بھی یہ آئے گا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خاتون لفظ اردو کا اچھا ہے اگر ہم اسے استعمال کریں گے کہ اس کا مطلب مزز عزت ان سال تیس باپ اس کی بائیس سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے لکھا ہے اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شروع ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے لے حکیم نہ چاہ کہ اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے لے تو حقیق نہ چاہوں کہ جب اگر ماں وہ جس نے پالا سنبھالا بائبل کہتی ہے کہ اسے جان کیونکہ ہو سکتا ہے جب تو بڑا ہو تو تو سوچے کہ ماں کو کیا پتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا گا کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ماں تو مکین لیکن بائبل کہہ رہی ہے کہ اس کو اس وقت حکیل نہ جان وہ اس وقت بھی تجھے جو بات کہے گی وہ اس کی ستر سالہ اسی سالہ ساٹھ سالہ زندگی کا نچوڑ ہوگا اور تو ابھی گوگل سے سیکھ رہا ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احباب انیس باب اس کی تھی عدایت میں لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے انگلش میں لکھا ہے اف فیوچر ریسپیکٹ مدر اینڈ ہز ریسپیکٹ کرتا رہے کیونکہ وہ ان سے بڑھ کر ماں سے اور باپ سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ سکتا لیکن جتنا بڑا رتبہ ماں کو یہ معاشرہ اور بائبل اور خدا دیتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی ماں پر آ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان سار اکتیس باب اگر اسے پندرہ سے پڑے تو وہاں پر ایک نرپکار بیوی کے بارے میں لکھا ہے جو اچھی ماں کے بارے میں لکھا ہے اور آگے لکھے اس کی قطر مل جان سے زیادہ قیمتی ہے مرجان انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں جو روبی اسٹون ہوتا ہے یہ جو ریڈ سٹون روبی اسٹون ہوتا ہے وہ اس چیبتی ہے اس کی قدر ایک اچھی ماں کی ایک نیکوکار بیوی کی پلدنی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ رات ہی کوٹ بیٹھتی ہے اور اپنے گرانے کو کھلاتی ہے یعنی کہ یہاں پر وہ کہنا چل رہا ہے کہ she should be get up early in the morning ماں کو ایک اچھی بیوی کو ایک اچھی ماں کو خاندان سے سب سے پہلے اٹھنا چاہیے یہ بائبل اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان کہہ رہی ہے کہ اسے سب سے پہلے اٹھنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے گھرانے کو ملی مہیا کرنا ہے اور وہ اپنے گھرانے کو کھلاتی اور بول کہتی ہے کہ شی نیڈس ٹو پلان دا پر فیملی خاندان کی بڑھوتری کا اس کے پاس منصوبہ ہونا چاہیے لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے وہ اپنے گھرانے کو خوشحال کرنے کے لیے اپنے گھرانے کی ترقی کے لیے سوچتی ہے منصوبے بناتی ہے اور اچھی ماں کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اٹھے اور سارے انتظامات کو دیکھے اور پھر اپنے گھرانے کی ترقی خوشحالی کے منصوبے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے اور پھر ست نیات نے لکھا ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے She arms her waist with اور اپنے باز کو مضبوط کرتی ہے نیک ہر آم اسٹرانگ یعنی کہ وہ کہنا چاہتی ہے بائک انڈیا میں بھی کہنا چاہتی ہے کہ ایک اچھی ماں کو مضبوط اور ہونا چاہیے اسے اپنی کمر کو کس کے اور اپنے باغوں کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ اس سے اس کے ساتھ اس گرانوں کی عزت ہے اس کے ساتھ اس کے گھرانے کی ترقی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے گرانے کا مستقبل جڑا ہوا ہے کیونکہ خدا نے اسے اس گھرانے کی ماں کے طور پر فائز کیا ہے اور پھر بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ شی شویٹ میٹ اسے دیر سے سونا چاہیے یعنی کہ وہ اس کے پاس اتنے انتظامات ہیں کہ اسے جلدی اٹھنا اور دیر سے سونا لیکن رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا ان سال تک بار اس کی اٹھارہویں میں لکھا ہے ہر لینٹ گو پر نائٹ کہ رات کو اس کا چراغ نہیں بچتا کہ رات دیر تک اس کا چراغ ملتا رہتا ہے اس کے گھر کی لائٹیں آن رہتی ہیں چونکہ وہ کام کر رہی ہے چونکہ وہ اپنے گھرانے کی فکر میں کچھ کر رہی ہے اور پھر سوائد میں کہ وہ مفلسوں کی طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ کی طرف بڑھاتی ہے یعنی کہ وہ بہت ہی وہ فیملی کی کیئر کرتی ہے تو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کرتی ہے کہ کیا انہوں نے روٹی کھائی ہے کیا وہ مفلس تو نہیں ہے وہ ان کا بھی خیال کرتی ہے اور پھر لکھا ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہر فیملی کلو ڈریسنگ ریپریزینٹ دیئر مدر بھائی کہتی ہے کہ جو ماں ہے اس کے گھرانے کے لوگ جب اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں اس کے بچے جب اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ اس ماں کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی ماں بہت ہی اچھی مینیجر ہے بچے کس طرح سے خوبصورتی سے ڈریس اپ ہو کر پہنچے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے اور ہر ہاؤس ہولڈر کلوتھ وتھ اسکارٹس کہ وہ انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے اس وقت کا بہترین لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے صاف ستھرا اور بالکل مناسب لباس جو ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے اور پھر اس کی اپنی ڈریسنگ کے بارے میں بھی بات کرتی ہے بعد نے کہا ہے کہ ہر اون ڈریسنگ شوڈ ڈی فائن اینڈ کلیم کہ اس کی پشاک بیس منٹ میں لکھا ہے بائیس منٹ میں جو اس کی پوشاک مہیم کتانی اور اغوانی ہے جو اس کی اپنی ڈریسنگ بھی جو ہے وہ نائس اور کلین ہے یہ ہے ایک اچھی ماں کی خوبی جو بائڈل بیان کر رہی ہے کہ چونکہ سارے گھر کا انحسار اس پر ہے کیونکہ سارے گھر کا انتظام اس کے پاس ہے تو اس کی ڈریسنگ اس کے بچوں کی ڈریسنگ اس کے ہسبینڈ کی ڈریسنگ اس کو عزت دیتی ہے اس کی پہچان ہے اور یہ باتیں کوئی آپ سے چھپی ہو نہیں ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کی ڈریسنگ ماں پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو لہذا اگر یہ رتبہ بڑا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور تیسویں آدمی نے کیا اس کا شوہر فاٹک میں مشہور ہے کہ ہر حزبن رسپیکٹڈ ان دا گیٹ کہ اس کا جو حزبن ہے اس کی بھی علاقے میں عزت ہے اور اس کی وجہ کون ہے وہ ماں گھرانے کی جو انچارج ہے, ہے, ہے, ہے اس کی عزت کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھتی ہے اور اسے بادشاہ بنا کے رکھتی ہے اور خود ملکہ بن کے رہتی ہے لیکن اگر وہ اسے گلام بنا کر رکھے گی تو خود غلام کی کرے تو بائبل ہے کہ اس کا تھا تک میں مشہور ہے مین اور, اور جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یعنی کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اپنے علاقے کے ملک کے عزت داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے خاندان کی اس کی ماں کی وجہ سے علاقے میں عزت ہے ان کا وقار بحال ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں وہ سستے میں بک جانے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کی ماں ایک پختہ کردار کی خاتون ہے اور پچیس والی میں صاف لکھا ہے کہ عزت اور حرمت کی پوشاک کیونکہ, کی کی کیونکہ وہ اپنی عزت اور حرمت کو اس نے کیا ہوا ہے. اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو وہ لیڈی ہے اس کی وجہ سے اس کی بچے عزت پا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ عزت پا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بچوں کی وجہ سے ماں باپ عزت پاتے ہیں کوئی کبھی ماں باپ کی وجہ سے بچے عزت پاتے ہیں لیکن اگر کوئی ماں عزت نہیں پا رہی تو اس کے بچے بھی وہ عزت نہیں پاتے جو انہیں ملنی چاہیے لہذا اگر یہ رتبہ بڑا ہے اگر خدا نے اسے مقام بڑا دیا ہے تو اس پر رسپونسبلٹیز بھی زیادہ ہیں اور پھر کچھ اس میں لکھا وہ آئندہ آیام پر ہستی ہے شی لاف ایٹ دا ٹائم ٹو کم تو جو وقت آ رہا ہے اس پر وہ مطمئن ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے اور وہ فکر بند نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا ہوا ہے ایک اچھے مینیجر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ برا وقت آئے اس سے پہلے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے بجلی چلی جائے گی ہمارا جنریٹر ریڈی ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کو پتا ہو کہ سردی آنے والی ہے آپ کو پتا ہے میں گھر میں گرم کپڑوں کا انتظام شروع کر دیتی ہیں اور یہی بات ہے کہ اسے مستقبل کر وہ ہستی ہے اسے فکر نہیں ہے اور پھر پچیسویں یاد میں لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہے شی اوپن ہر ماؤنٹ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہے وہ فضول باتیں نہیں کرتی ہے اور وہ بلا وجہ کی چگڑیاں نہیں کرتی ہے وہ اپنا وقت دوسروں کی برائیوں میں نہیں گزارتی ہے بلکہ جب جب وہ منہ کھولتی ہے وہ نہایت عقل مندانہ بات کرتی ہے وائز بات کرتی ہے وہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں بے وقوفی کی اہم کی باتیں اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے اور نہ خدا کہتا ہے کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں اس سے نکلتی ہے آگے لکھا ہے اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے کہ ایک تو وہ جب باہر والوں سے بات کرتی ہے تو اس کی باتوں میں ایک سمجھداری ہوتی ہے اس کی باتوں میں عقل گلتی ہوتی ہے اس کی باتوں میں غیر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بلکہ لیکن جب وہ اپنے گھرانے کی تربیت کرتی ہے تو لکھا ہے کائن انسٹرکشن اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے گھرانے کو وہ ہٹلر نہیں بن جاتی بلکہ لکھے بائگر میں کہ شفقت کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اسٹریٹجی جھوڑتی ہے ڈفیکلٹ بچوں کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ماں کو پتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جب بچہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کو بلائے کبھی ٹیک بھی بچوں کو لگوانا ہو مشکل بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ماں کو بلائے ماں کو پتا ہوگا کہ یہ ٹیكہ لگوا لے گا تو چونکہ اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں شفقت بھری زبان ہوتی ہے اس کی گھر میں تو اس لیے لکھا ہے اس لیے لكھا کہ اس کی خدر جو ہے وہ سنگ روپی سے بڑھ کر ہے غرجان سے بڑھ کر ہے وہ بہت ہے اس معاشرے کے لیے خدا کی نظر میں اپنے خاندان کے لیے کیونکہ وہ یہ سب کچھ کرتی ہے سلائی وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی کو کہاں سے فون آتے ہیں اور میرا بیٹا کہاں ہے وہ کس کس محفل میں بیٹھتا ہے وہ موبائل پر کیا دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے بائبل میں لکھا ہے بخوبی نگاہ رکھتی ہے نگاہ رکھتی ہے اس کی نگاہ میں ہوتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے بالکل عکاب کی طرح کی یہ بات ہے یہ اکاب کی طرح نظر ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے بچے آج کل کیا کر رہے ہیں وہ کن کے ساتھ وقت گزارنا اور یہ درس لربیت کا بھی مرحلہ ہے کہ ایک اچھی ماں بننے کے لیے کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا बता रहे थे कि नेपोलियन ने कहा कि मुझे अच्छी माए दो तो मैं तुम्हें अच्छी काम दूंगा کیونکہ ماں کی تربیت جو ہے وہ بچوں تک منتقل ہوگی اور جو بچے وہ اس معاشرے کا حصہ بنیں گے تو وہ معاشرہ اچھا ہوگا اور اس لیے لکھا وہ اپنے گھرانے پر بہو بھی نگار رکھتی ہے اور آگے لکھا اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی ڈزن ایٹ دا بریڈ آفلس یعنی کہ وہ سلو نہیں ہے وہ لیزی نہیں ہے لیزی نہیں ہے سست نہیں ہے کاہل نہیں ہے ایک گرانے کی بات کل ہمیں کسی نے بتائی کہ ان کے بچے نہایت شاندار دیکھنے میں خوبصورت نوجوان صحت مند لیکن پڑا کوئی بھی نہیں تو جب کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو بتایا گیا کہ ان کی ماں صبح اٹھتی نہیں تھی اسے صبح دیر سے اٹھنے کی پرابلم تھی اس وجہ سے کوئی بچہ اسکول جاتا تھا کوئی نہیں جاتا تھا اگر کوئی گیا ہے تو اپنی موٹیویشن سے گیا ہے تو اسی وجہ سے یہ گھرانہ پیچھے رہ گیا ہے پھر لوگ آپ کے متعلق مطلب اور بات پھر گھرانے کی مینیجر پہ آتی ہے کیونکہ خدا نے تمہیں آپ کو مددگار بنایا مددگار بنایا اور خدا نے جب آپ کو مددگار بنایا تو آپ کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے جب خدا نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کر اور پھر خدا نے کہا اب یہ سب کچھ کرنے میں مددگار دی تو وہ انتہائی تھی وہ بہت سی صلاحیتوں سے مزید اور وہ اسے دی گئی اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انتظام چلتا رہا لیکن کاہی کی روٹی نہیں کھاتی وہ سست نہیں ہے اور اگر وہ سست ہے تو اس کا اثر اس کے سارے گرانے پر پڑے گا لیکن اگر وہ سست نہیں ہے لیکن اگر وہ حکمت کی باتیں کرتی ہے اس کی زبان سے شفقت کی نکلتی ہے اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرتی ہے رات کو دیر سے سوتی ہے صبح جلدی اٹھتی ہے اور وہ پلان کرتی ہے اپنے گھر کی سفر کا مضبوط بنتی ہے اپنے بازو کو مضبوط کرتی ہے اچھا پہنتی ہے بچوں کو اچھا پہنا ہے تو پھر لکھا سفائی سمائٹ میں اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں ہر چلڈرنڈ کال ہر وہ کہتے ہیں ہماری ماں وہ تعریف کرتے ہیں اور جو ہے وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے اس کی مینجمنٹ کی تعریف کی بات ہو رہی ہے اور مینجمنٹ کی تعریف کرتا ہے اس کی کہ تو نہیں سنبھالا ہوا ہے گھر کو کیونکہ مرد چاہے جتنی مرضی گھر میں پیسے لا رہا ہو اگر ماں اس کو سنبھال نہیں رہی ان پیسوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کس کو خاندان میں اہمیت دینی ہے مجھے یاد ہے میری وائف بتاتی ہے کہ آپ ان کو کپڑے دینے چاہیے آپ ان کو یہ دینا چاہیے تو ہمیں نہیں پتا تھا کئی دفعہ لیکن وہ مینج کرتی ہے تو یاد رکھے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی اچھا اچھا اچھا اس کے ساتھ بھی لگا ہے کیونکہ شوروں کا تعریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کریں لوگوں کے درمیان کیونکہ اس کی عزت کا سبب ہے وہ کیونکہ اسے اس نے کنک بنایا اب وہ فاٹک پار سینا چوڑا کر کے بیٹھتا ہے لیکن تیسری آدمی لکھا ہے حسن دھک اور جمال ویس بات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستہ ہوگی اور اکتیسویں آیت اکتیسواں باب ہے اور اکتیسویں آیت بہت خاص ہے لیکن اس کی محنت کا ادر اسے دو آئے بائبل کے ماننے والوں آئے مسیحیوں ایسی ماں کا ادر اسے دو کوئی دن ایسا ہو اسے اپریشیٹ کرو اس کی تعریف کرو اسے سناؤ اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو let her work پلیس in the gate کہ اس کا جو اس کا مجلس میں اس کے کاموں کی ستائش کرو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کتنی ماں کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ایک اچھی ماں کس طرح گھر کی مینیجر ہوتی ہے اگر باپ گھر کا سربڑا ہے تو بالکل ماں گھر کی مینیجر ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب شیطان نے آدم کے گھر کو آدم کے کمبے کو گرانا چاہا تو وہ ایک مضبوط پلر کی تلاش میں تھا کہ اس گھرانے کا کون سا پلر گرایا جائے تو آدم کا گھرانہ گر جائے گا تو اس نے دیکھا کہ عورت کو مجھے گرانا ہوگا عورت کو بہترا ہوگا عورت کو مجھے خدا کی نافرمانی کروانی ہوگی اور کسی کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا وہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو عورت کی کمزوری بیان کیا جاتا ہے کہ جی عورت گرانا گر گئی تھی بھات یہ نہیں ہو عورت کو گرانے کے لیے خود ابلیس کو آنا پڑا تھا خود ابلیس ابلی خود تھا کہ اس مضبوط عورت کو کیسے گرایا جائے کیونکہ وہ جانتا تھا یہ اس گھر کا ستون ہے اگر یہ گر جائے تو سب بکھر جائے گا اسی لیے اس نے آدم پہ محنت نہیں کی کہ کیونکہ آدم نہیں دے آپ ہی خراب کر لے گی اس کو خراب کرنا ضروری ہے لہذا اس نے اس مضبوط پنر کو جو ہے گرایا پہلے تاکہ وہ مضبوط پنر گرے اور یہ سارا گھرانہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے وہ بکھر جائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ میں کسی گھر کا ستون ہوتی ہیں میں کسی گھر کا چہر ہوتی ہے میں کسی گھر کا مینیجر ہوتی ہے تربیت گا ہوتی ہے اور ان کی تربیت آگے فیملی میں نظر آتی ہے اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ ان کی محنت کا اجر انہیں دھو اپریشیٹ کرو ان کے کاموں کی مجلس میں ستائش کرو تاکہ پوری قوم پورا گھرانہ پورا خاندان عزت سے فرازی پائے میں چاہتا ہوں کہ آج جتنی مائیں ہیں جو یہ سمجھ گئی ہیں کہ کیوں خدا نے انہیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کیونکہ خدا نے انہیں بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے آج جتنی بڑی ہے مائیں جو ہے وہ کھڑی ہو جو مائیں ہیں ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس بات کو کنفیس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گھرانے کا ستون ہے ان کے بغیر ہم سب نام کم ہے میں چاہوں گا کہ جتنی مائیں کھڑی ہیں ہم انہیں ان کے لیے دعا کریں ڈاکٹر ناصر کو بھی میں بلانا چاہوں گا ہم مل کر نہ صرف آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو پھول بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور, اور پاسٹر سیسل بھی آ گئے